Звісно, страшно при військовому речі, що б, коли вразі стоїть в операційного столу і бомби бо впали. Звісно, страшно. Але сподіваємося, що буде все добре. Олександра – одна з тих, хто нещодавно переніс операцію. Лікар Дмитро Пішак щогодину перевіряє стан пацієнтів. Відділення перенесли на перший поверх, аби у разі небезпеки пацієнти могли евакуюватися. Раніше це було гінекологічне відділення, зараз, так як воно знаходиться у нас на першому поверсі, ми його зробили загальним таким хірургічним відділенням, де перебувають післяопераційні хворі, яким виконані операції в нашому центрі. Як тривога, звичайно, стараємося не, не, не починати, скажімо, операції, опускаємо хворих в підвал, там відводимо, ну скажімо, виводимо в коридор там, в межах двох стін, щоб було, скажімо, більш безпечно. Але якщо тривога, і ми в операційній, то працюємо гідно з штабного розколу. Нас вивозять в коридор, те саме, і там оставляють не не атаб'ють. Все то самое, все по правилам, Я по инструкции написано. Окна вот так вот за шторы, вот видите, да, там матрасы там, то есть, чтобы не разбилось, Чтоб чтобы взрывной волной окна не разбило. Вот, то есть, все по, -по, -по правилам войны. Від початку повномасштабних військових дій онкоцентр почав працювати як госпіталь. Надають цілодобову допомогу як онкохворим, так і людям, які отримали поранення від обстрілів. Олексій перебуває тут близько двох тижнів. 14 березня він отримав поранення внаслідок обстрілів та переніс дві операції на кінцівках та животі. Я, як звичайно, приїхав на роботу, от вийшов з машини і неожиданно почалися. Ці обстріли прилетіли гаради. Ну, получается, один тек кассетный, который взлетается. Получается, одна из этих ракет попала. Ну, попала в крышу, потом через крышу в машину и в меня. Я просто не понимаю, для чего это все. Мы обычные люди, мирные. Никому зла не желали, а по нам стреляют рада. Постраждав від обстрілів і Анатолій Федорович. Чоловік перебуває у лікарні з 6 березня. Свого лікаря називає рятівником. Слава Богу! Дай Бог воно! Спаситель мені один єс, на який я Богом молюсь. Три апеляції. Ви розумієте, що розлично, різного характеру. Це пораження брюшнули. Порожнини вперше за все, поранення селозінки, поранення нирки, були. ну і розлічного ступня. Ми кажемо, більше за все, це політравма, деякі пацієнти з політравмами до нас поступали. Щоденно тут роблять від 8 до 10 операцій. В кожному з чотирьох корпусів обладнали підвальні приміщення, де пацієнти ховаються під час повітряної тривоги. Це одне з них. Тут бетонно-баритові стіни, розміститися можуть 30 людей. Здесь есть запас воды на 400 литров, здесь есть одеяло, чтобы утеплить. Если кому-то тяжело долго сидеть, у нас есть матрасы, есть белье, мы можем положить, расстелить, можем банкетки составить, уложить. У нас есть запас питьевой воды на 40 литров, если вентиляция, вы видите, вентиляция в рабочем, то есть доступ воздуха, у нас тут є, ну і, відповідно, найголовніша защита що пробити тут невозможно. Директор закладу Дмитро Лагочев показує одну із палат радіологічного корпусу. Близько трьох тижнів тому він зазнав обстрілів військами Російської Федерації. Пошкоджено вікна та стіни будівлі. Палата радіологічного корпусу Наразі після обстрілу виглядає приміщення саме таким образом. Ще раз повторю, що під час обстрілів пацієнтів в даній палаті та в даному корпусі не було. Тому ніх, ніхто не постраждав, але саме головне могли. Якщо б ми працювали в плановому режимі, надавалася по певна і повний обсяг лікування, то звісно, пацієнти були пошкоджені. Не дивлячись на обстріли та звуки вибухів у центрі онкології продовжують працювати 90% медперсоналу. Щоденно приймають пацієнтів, лікують їх амбулаторно та стаціонарно. Продовжується планове лікування операції, променева та хіміотерапія. Воєнні дії внесли корективи, але люди адаптувалися, каже Дмитро Лагучев. Звісно, воєнний час дуже змінив наш підхід до проведення і наше вилікування. Підхід до кожного людини, звісно, і розуміння, що потрібно йти на компроміс з другим, один з одним, кожен з кожним. Наша саме головна причина було адаптуватися під час воєнного часу, налагодити роботу, планову роботу онкологічного центру. Це складна була операція, складна для мене, для, для керівника, так і для моїх колег, сотрудників, співробітників закладу. Але ми змогли, як я вже сказав, що майже 90% всіх співробітників є на роботі, вони працюють, вони надають медичну, спеціалізовану медичну допомогу. І це саме головне. Світлана Кльосова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.